ساری آج شیلز یہ دیکھ لیں ٹیئر گیسنگ شیلز یہ ساری کل شام سے یہ صرف میرے گھر میں جو پڑے ہیں یہ ہمارے گھر کے ارد گرد جو شیلز ملے جو میری زمان پاک کے گھر کے اندر جو شیلنگ ہوئی ہے میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ کل دوپہر سے میرے گھر کے اوپر حملہ ہے اور یہ شیلز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جس طرح میں نے کہا اس گھر کے اندر یعنی میرے گھر کے اندر یہ وہ شیلز ہے جو گھر کے باہر ہیں اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں وہ ساری سڑک کے اوپر ساری رات صبح تک اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پھر شیلنگ ہو رہی ہے پھر ایک اور حملہ ہو گیا تو میں اپنی قوم کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ میرے گھر کے اوپر حملہ کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے گھر کے اوپر اس طرح شیلنگ نہیں ہوئی اور وہ عورتیں تھیں ہمارے نوجوان تھے ان کے اوپر جس طرح اٹیک کیا گیا اس کی کوئی تو کیا وجہ تھی میرا جرم کیا تھا جرم یہ تھا ذرا میں آپ چاہتا ہوں غور سے سنیں میرا جرم کیا تھا ایک کیس لگا ہوتا ہے توشا خانہ کا جو توشا خانہ کا کیس میرے اوپر ایک الزام لگایا گیا ہے اور شکر ہے اللہ کا کہ وہ اللہ الحق ہے وہ توشا خانہ کا سب کے سامنے اب ریکارڈ آ ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب یہ کیس سنا جائے گا اگر کسی نے ساری چیزیں جائز طریقے سے یعنی جائز طریقے سے توشا خانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ پریزنٹ آپ کو جب گفٹس ملتی ہیں تو ان میں سے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک ایک قیمت ادا کر کے لے لیتے ہیں وہ آپ کی پراپرٹی بن جاتی ہے یہ خانہ ہے اور یہ ستر سال سے یہی ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ اچھا جی وہ آپ کو کوئی بڑا توحفہ ملا تھا اسٹیٹ گفٹ جو آپ چیز خریدتے نہیں ہے توشہ خانہ کی وہ آپشن ہو جاتی ہیں وہ کوئی جائب گھر میں نہیں رکھی جاتی تو میرے اوپر پورا انہوں نے میڈیا ٹرائل چلوایا اسی کے اوپر کیس کر دیے اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ان ساری چیزیں ان کی سامنے آ ہیں اور ابھی آپ کو پتا چلے گا جب وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے چوری کی ہے خانہ سے اور انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا اب توشا خانہ کا کیس لگا ایف ایٹ کی کچہری میں ایف ایٹ کی کچہری میں دو دفعہ بم دھماکے ہو چکے ہیں وہ اس کو آپ کی جو سیکورٹی ہے وہ پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں وکیل بھی شہید ہوئے وہاں ججز بھی شہید ہوئے ادھر ہی جب دو دفعہ دہشت گردی ہوئی تو جب وہاں اس کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے اور خود انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ میری جان خطرے میں انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے ایک میرے اوپر حملہ ہو چکا ہے مجھے پتا ہے کہ جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ اقتدار میں جو شہباز شریف اور رانا سنا اللہ یہ ہی انہوں نے ہی پہلا میرے اوپر کیا تھا اور ایک اور ایجنسیز کے آدمی نے اب وہی پاور میں بیٹھے ہیں خطرہ ان سے ہے تو میں ایک چیز مانگی کہ مجھے سیکیورٹی دے ادھر جانے کے لیے اور اگر سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو میرا ادھر کر دیں کیس جدھر مجھے سیکیورٹی ملتی ہے جب سے میری ٹانگ ٹھیک ہوئی ہے میں دو دفعہ ایک لاہور ہائی کورٹ گیا اور ایک اسلام آباد کوئی سیکیورٹی نہیں تھی کوئی پروٹیکشن نہیں تھی اور پھر میں واضح کر دوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک ایکس ایک پرائم منسٹر کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو سیکیورٹی نہیں ملتی اس کے لیے اس وجہ سے ہم نے عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دو اور اس جج نے ہمارے اوپر میرے اوپر وارنٹ نکال دیا اب یہ وارنٹ کیا ہے جس کے لیے پولیس آئی ہوئی تھی میں یہ ذرا سارا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری ابھی بھی شیلنگ ہو رہی ہے یہ پولیس کا اور کوئی کہب نہیں ہے پوری فوج کی فوج آئی ہوئی ہے رینجز آئے ہوئے ہیں کہ اس طرح کوئی دہشت گرد یا زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے وارنٹ صرف یہ تھے کہ آپ کو پولیس عدالت میں پیش کریں یہ ہے وارنٹ جس عدالت میں میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو تھا عدالت نے پیش کرنا اے یہ پولیس نے وہاں پیش کرنا تھا رات کو جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بار کے اشتیاق خان انہوں نے شورٹی دے دی ان کو میں نے آترائز کر دیا انہوں نے شورٹی دی کہ وہ وہ جو میرا میرا اپیرنس ہے ہائی کورٹ میں وہ گارنٹی کرتے ہیں اٹھارہ کو انہوں نے ایشورٹی دے دی میں ہائی کورٹ میں پرزنٹ ہوں گا تو جب انہوں نے ایشورٹی دے دی تو وہ پولیس آفیسر جو مجھے اریسٹ کرنے آیا تھا اس کو ایشورٹی مل جاتی وہ کیس اس کو انتظار کرنا چاہیے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عدالت جا رہا ہوں اس لیے تو وہ آیا تھا مجھے اریسٹ کرنے اور یہ قانون ہے یہ جو کوڈ آف کرمل سی سی پی جو جس, جسے کہتے ہیں کہ کوڈ فار کرمنل سی آر پی سی جو کوڈ ہوتی ہے جو جس کے تحت یہ قانون بنا ہوا ہے اس کا سیکشن 75 فائیو کہتا ہے کہ یہ اگر کر دیں تو پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کرتی تو وہ رات لے لے کے پھر رہا اشتہا خان یہ اور پولیس والا ہی نہیں مل رہا وہ کیوں نہیں مل رہا کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا میرے اوپر یہ اٹیک کرنے کا اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف شیلز نہیں ہے. گولیاں آپ کے سامنے ہیں یہ گولیاں چلائی انہوں نے یہاں یہ گولیاں چلانے والے ایک آدمی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے نہیں آتے ان کے عزائم یہ جو اوپر سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی ان کے عزائم یہ نہیں تھے کہ عمران خان نے یہ عدالت میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پہنچوں گا اس کے باوجود یہ حملہ کر اور ابھی تک حملہ ہو رہا ہے ان کا مقصد کچھ اور ہے لنڈن کے اندر پلان بنا وعدے کیے گئے نواز شریف سے وعدہ یہ کیا گیا کہ اگر ہمیں بیک کریں گے تو میں آپ کو یہ یہ کر کے دوں گا جس میں عمران خان کو جیل میں ڈالوں گا پی ٹی آئی کو ختم کروں گا نواز شریف کو سارے کیسز ختم کروں گا یہ پلان تھا پورا یہ پلان بڑی دیر سے پتا ہے میں بتاتا جا رہا ہوں آپ سب کو اس پلان کے تحت یہ گیم چل رہی تھی کیوں میرے ورکرز اس طرح جس طرح انہوں نے یہ دفاع کیا زبان پاک کی میں تو کیا ان کو دو دفعہ کہا میں نے کہا دیکھو یہ میں کوئی انتشار نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں میں چلا جاتا ہوں بیگ میرا پیک تھا لیکن سارے کارکونوں کا کیا مسئلہ تھا ان کو پتا تھا کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے ہمارے لوگوں کو تشدد کیا گیا جیل میں کسٹوڈیل ٹارچر کہتے ہیں اس کو جیل کے اندر تشدد کیا گیا آزم سواتی شباز گیل ہمیں پتہ ہے ارشد شریف سے کیا ہوا ہمیں پتہ ہے سوشل میڈیا کے لڑکوں سے کیا ہوا اور ہمیں پتا ہے کہ وہ درویش وہ جو اسپیشل انسان تھا جس کے پاس پیار کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں ذلے شاہ سے کس طرح انہوں نے اٹھایا اور اسے تشدد کر کے قتل کر کے سڑک پہ پھینک گئے تو وہ سارے سارے فکر کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ آپ سے لے گئے ایک دفعہ آپ کو تو یہ آپ سے بھی یہ کریں گے اس لیے انہوں نے رات سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا صرف اس وجہ سے سو so, میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں وہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ رینجز کو بھیجنے کا کیا کام تھا میرے دیوار کے اوپر رینجر چڑھ رہے تھے اندر آنے لگے تھے یہ کون سے میں کون سے جرم کیا کہ رینجر کو یہاں اٹیک کروایا میرے اوپر اور جب رینجز اور ہمارے لوگوں کا آمنا سامنا ہوگا تو کیا کوئی قوم سمجھے گی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور کیا یہ کرنا چاہیے کہ رینجز یعنی فوج کو اور عوام کا آمنا سامنا کروانا چاہیے جب ٹی ایل پی آ رہی تھی اسلام آباد کی طرف تو مجھے تب آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم بالکل فوج کو سولینس کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے تو اب کیوں آ رہی ہے کیا وجہ ہے کون سا جرم ہے کیا جرم کیا میں نے اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی بے دردی سے جس طرح کا ابھی تک سب کو یہ جو, جو شیلز بارے گئے ہیں گولیاں چلائی گئی ہیں یعنی یہ, یہ کیا جمہوریت ہے کیا ہم نے کبھی ہمارے ساڑھے تین سال میں کبھی کسی کے اوپر تین لانگ مارچز دی پروٹیسٹ تھے کیا ہم نے کبھی کسی کے اوپر یہ کیا تو یہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیا ہے ہم سب سوال پوچھ رہے ہیں ہم سب حیران ہیں کہ اس سب کا مقصد کیا ہے چاہتے کیا ہیں کیا یہ وہ ساری وہی س... وہی ایک تسلسل ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو دیوار سے لگاؤ لیکن اس سے بھی زیادہ عمران خان کو مائنس کرو بیچ میں سے اس لیے پکڑنے آئے تھے اور دیکھے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے پوری کوشش کی ہے جب سے میری گورنمنٹ گرائی گئی ہے کہ کوئی میری وجہ سے اس ملک میں انتشار نہ ہو ہم نے سارے پورمن ستر جل سے کیے سب پرمن جب کوئی انتشار کا وقت آتا تھا جب انہوں نے اسی طرح ہمارے اوپر ظلم کیا پچیس مئی کو پچھلے سال ہم نے میں نے کینسل کیا میں نے اس کو ختم کر دیا دھرنے کو کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اب انتشار کی طرف جا رہا ہے اس کے بعد چھبیس نومبر لاکھوں لوگ جمع تھے وہاں اس وقت میں हم, آرام ہمارا پلان تھا اسلام آباد میں جا کے دھرنا دینا لیکن جب میں نے ماحول دیکھا جو انہوں نے پولیس جمع تیس ہزار پولیس جمع کی ہوئی تھی تو مجھے پتا تھا پھر یہ تو یہ تو جان کے چاہ رہے کوئی کلش ہو تو میں نے وہ کینسل کر دیا ہم نے آٹھ مارچ کو ایک پرمیشن لی ہوئی تھی انہوں نے ہمیں شام کو پولیس نے پرمیشن دی تھی کہ اپنی الیکشن ریلی جو ہم نے اپنی تیس اپریل کی الیکشن کے لیے کرنی تھی پرمیشن ملی ہوئی تھی روٹ اپرو تھا صبح لوگ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پولیس کھڑی ہوئی ہے اور پولیس کے جتھے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ریلی کے لیے آ رہے ہیں اور ایک دم پتا چلتا ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی جاتی ہے کس وجہ سے الیکشن جب ڈیٹ اناؤنس ہو جائے آپ الیکشن ریلی کے خلاف دفعہ ایک سو چوالیس کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور اس کے بعد شیلنگ شروع ہو جاتی ہے جس طرح اب آتے ساتھ اس شیلنگ ڈرانا دھمکانا مارنا اور اس میں ذلے شاہ کا جس طرح قتل کیا گیا تو اس کے بعد جب اگلے دن ہم نے وہ کیا پھر سے انہوں نے جب بین کیا اور ان کا خیال تھا کہ ہم پھر سے ریئیکٹ کریں گے میں نے پھر کینسل کیا کیونکہ مجھے پتا تھا ہمارے لوگوں کو غصہ تھا جو زل شاہ سے سب اسے پیار کرتے تھے تو اس لیے ہم نے کینسل کی ہم نے پوسٹ پون کی تاکہ کوئی انتشار نہ ہو اب مجھے بتائیں رات سے جب مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ وارنٹ آ گئے ہیں تو چلیں ہم میں دے دیتا ہوں وہ بانڈ سائن کر دیتا ہوں میں اس کے ساتھ اشتیاح خان کے ساتھ پریسڈنٹ لاہور بار ایسوسی, ہائی کورٹ بار ایسوسن تو پھر کیا چیز رہ گئی تھی کیا وجہ ابھی تک حملے ہو رہے ہیں عدالت کے اندر ہمارا کیس پڑا ہے عدالت میں ہم ہم گئے ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور لاہور میں اور ابھی تک یہ شیلنگ رینجرز نے پھر اٹیک کر دیے اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہ میرے گھر کی دواروں سے کود کے اندر آ رہے تھے کیا کوئی کمانڈو ایکشن کرنا تھا کہ عمران خان کو پکڑ کے لے جانا تھا یہ کیا مذاق کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور میں آخر میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ملک کو ادھر آپ لے کے جا رہے ہیں اور جو, جو بھی اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ سے بھی چیز نکل جائے گی اب یہ جو لڑکوں نے یہ تھوڑے سے تھے جس طرح انہوں نے وہاں کھڑا ہو کے ٹیئر گیسنگ سب کے باوجود اتنی بھاری پولیس کی نفری اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں صرف اس خوف سے کہ چیئرمین کو اٹھا کے لے جا کے یہ پھر جیلوں میں تشدد کریں گے اور خوف یہ ہے انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور یہی اب جیل میں لے کے جا رہے ہیں کوئی ان... کسی کو اعتماد نہیں ہے ان مجرموں کو یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں کسی کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں جو پاور میں ہیں جو پاور کنٹرول کرتے ہیں پاکستان کی اور وہ یہ نہیں ہیں یہ جو رانا سناؤلہ اور یہ جو شہباز شریف ہے جن کے پاس پاور ہے کیا کوئی فکر ہے آپ کو پاکستان کی کیا آپ کو فکر ہے کہ یہ ملک جا کے در رہا ہے کیا آپ کو فکر ہے کہ میں اگر آپ جب بھی مجھے پکڑ لیں گے کیا ہوگا جیل میں چلا جاؤں گا زندگی معط اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت عزت اس کے ہاتھ میں ہے کیا کر لیں گے آپ اور زیادہ پارٹی طاقت میں آئے گی لیکن اس کا جو نتیجے میں جو رد عمل آئے گا وہ کیا فائدہ ہوگا پاکستان کا کس کو نقصان ہوگا جس ملک کی معیشت ابھی بیٹھ چکی ہے بھی بیکاروں کی طرح پیسے مانگتے پھر رہے ہیں ملک سکرتا جا رہا ہے مہنگائی آسمانوں پہ ہے مہنگائی ایسی مہنگائی پاکستان کی تعریف میں نہیں آئی تنخواہ دار طبقہ پس گیا بچاروں کے پاس اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان کا دو ہفتے کے اندر ان کے پاس تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اس ماحول کے اندر انتشار پھلانا کیا یہ کوئی پاکستانی پاکستانی سوچ ہے یہ تو کوئی دشمن ایسے کرے ملک کے ساتھ تو یہ ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ میری اب یہ جو باہر لڑکے ہیں یہ میری نہیں سن رہا ہے جب ان کے اوپر یہ انتشار ہو رہا ہے اور یہ جو شیلنگ ہو رہی ہے وہ میری نہیں اب بات سنتے وہ اب اب میرا کوئی کنٹرول ان کے اوپر نہیں ہے اور جس طرح کی یہ بمباری اور یہ جو یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے سب سے پہلے کہ دیکھیں امید صرف اب ہم ہمیں آپ پہ رہ گئی ہے جرائم پیشہ لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کیسز کر دی ہیں یہ تو کیسز بڑھتے جائیں گے یہ تو کوئی کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت ان کی تو کوشش ہے کہ میں الیکشن نہ لڑوں یا میں کسی جیل میں چلا جاؤں اور یا سارا وقت تل جا رہا ہوں کیسز میں کہ کبھی ایک وارنٹ نکل رہا ہے تو ہمیں تو صرف امید عدلیہ سے ہے اور دوسری ہم امید لگا رہے ہیں اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی کہ کیا آپ کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے اس کو بند کریں ملک کا سوچیں یہ جو, جو بھی پلان ہے لنڈن کا اس کے اوپر نہ کام کریں یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور میری اپیل ہے آپ سب سے کہ اب اس ملک کا سوچیں آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے ہمارے تو کوئی باہر نہیں جانا میں تو کوئی لندن نہیں جانا جس طرح یہ سارا ٹبر اٹھ کے چلا جاتا ہے یا دوسرا اٹھ کے وہ باہر چلا جاتا ہے ان کی تو باہر پراپرٹیز ڈالر ہیں ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہے تو میرا اکیلے کو فکر نہیں کرنا چاہیے ہر روز پاکستانی کو اس ملک کا سوچنا چاہیے جو اٹھ کے لندن نہیں چلا جائے گا جس کے باہر ڈالر ہی پڑے ہوئے ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ملک جا کس طرف رہا ہے اور اپنی عوام کو آخر میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں پکڑا جاؤں جیل میں بھی چلا جاؤں جو بھی مجھے ہو جائے آپ نے یہ جو حقیقی ازادی کی ہماری تحریک ہے آپ نے سب نے اس میں شرکت کر لی کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا یہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ اوپر حاوی ہوا ہوا ہے قانون کے وہ اوپر بیٹھا ہے ہر قسم کا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ خوف کے اوپر ملک چلاتا ہے سارے ملک کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہاں سے پیسہ چوری کرتا ہے ہنڈی والے سے باہر بھجوا دیتا ہے ملک کا ساری چی... چوری کا پیسہ آج ان کے بڑے بڑے, بڑے بینک اکاؤنٹس اور لنڈن اور باہر مغربی کیپٹلس میں ان کا پیسہ پڑا ہے صرف دبئی کے اندر بیس ہزار پاکستانیوں نے یہ بھی بلومبرگ کی رپورٹ ہے بیس ہزار پاکستانیوں کا دبئی میں دس اشاریہ چار ارب ڈالر پڑا ہوا ہے تو ملک کیسے آگے جا سکتا ہے اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ملک رہے گا اس لیے میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری طرح اس حقیقی آزادی کی جہاد میں شرکت کرنی ہے پاکستان زندہ باد